Tensiuni politice majore în Armenia. Zeci de mii de armeni cer la Eravan ca fostul președinte să nu preia Efia guvernului. Au fost operate sute de arest. Zeci de mii de protestatari au cerut vineri a opta zi de manifestații la Erevan, alegerii generale anticipate sub retragerea numirii ca premier a fostului președinte dinte al Armeniei, Serzh Sargsyan, relatează Reuters. Parlamentul armean decis marci prin vot cesaruxian, care a fost presubliniere până luna aceasta, poate prelua conducerea guvernului. Conform constituției revizuite a Armeniei, aprobat prin referendum în 2015, prim-ministrul are acum prerogativele cele mai importante în stat. În timp ce presublinierea dintele are un rol în primul rând formal. Armen Sarkisian, aliat political lui Sarkisian, a depus jurământul ca sublinierele fal statului se trecut, după ce a fost ales de Parlament. Potrivit opoziției prin preluarea funcției de premier, postul presubluiere din TSA GAC de putere. Unul din liderii opoziției, Nicol Pashinian, a susținut vineri, în faca unei mulcimi de peste 30.000 de manifestanți, Cesar Zsarxian trebuie să demisioneze sub liniere-i este nevoie de alegeri anticipate. El a declarat că opoziția este gata să discute un plan în acest sens cu Partidul Republican de Guvern, a sublinierea cum a cerut joi pre-sublinierea din Telesacusian. Potrivit lui Pashilian, autoritățile nu au intenția de a folosi forca împotriva protestatarilor. Cu toate acestea, Policia a reținut vineri aproximativ 200 de activi sub din eredic.